Kiitos ja hyvää iltapäivää kaikille munkin puolesta Minun taisi ääni mennä tuonne ruuan, <köhön> ruuan mukana alaspäin. Ja nyt sitten meille tulee tämä tekninen avustaja tänne, joka toi vettä myöskin. Tämä on tosiaan hyvin läheinen aihe minulle. Kuten tuossa Johanna toi esille, niin olen niin toiminut pitkään, yli 30 vuotta sosiaali- ja terveydenhuollossa, eli minulla on kokemusta perusterveydenhuollosta, erikoissairaanhoidosta ja sosiaalipalveluista. Ja, ja sitten myös on tämmöinen luova, luova hullu, niin kuin mä usein sanon, niin, niin harrastan myös sitten kulttuuria ja taidetta itse, eli, eli mä tota, maalaan akvarelleja. Ja Tanssin lavatansseja ja soitan alttosaksofonia. Ja nämä akvarelit tässä, mitä nyt näette, niin ne on mun tekemiäni tältä vuodelta. Tässä on mun esitykseni sisältö, eli tosiaan alkuun mennäksemme tähän itse aiheeseen, niin satakuntalaisten hyvinvointi, kulttuurihyvinvointiin, niin käydään sitä asiaa läpi ja sitten siirrytään tuohon kulttuurihyvinvointiin. Sitten jonkun, jokunen sana tuosta tulevaisuuden arvopohjasta, yleensä hyvinvointiyhteiskunnassa. Sitten on yleisiä asioita satakuntalaisten hyvinvoinnista ja myös sitten nämä alussa mainitut kulttuurit, ja viisarit tuon esille, miten satakuntalaiset voivat. Ja kuten tuossa taukojumpassakin, niin, niin haluan myös sitten lopettaa tämän esityksen siihen omaan hyvinvoinnin ajatukseen. Satakunta on maakuntana 220 000 asukkaan maakunta, jossa näette nyt tässä esillä olevat öö, Ikäryhmät, eli, eli tosiaan meillä on tuollainen 40 000 lapsia ja nuoria siellä. Ja, ja nuoria ja nuoria aikuisia on tuollainen 30 000 ja työikäisiä on melkein 100 000 ja sitten ikäihmisiä on lähelle 60 000. Meillä on joitakin kuntaliitoksia ollut tässä viime vuosia aikana ja tällä hetkellä on sitten 17 kuntaa. Ja THLn arviointiharjoitus, millä nimellä se nyt viime vuonna kulki, niin näyttää aika haasteellisen tilanteen elintapoihin liittyen. Satakunnassa tällä hetkelläkin on edelleen se sama tilanne, kuten tämä viime vuoden kuva näyttää. Eli meillä on elintapahaasteita siellä sekä aikuisten että nuorten puolella, lihavuutta, ylipainoa. Sitten on tämä tupakointi et ja, ja päihteiden käyttö yleensä. Etenkin nuorten keskuudessa, niin kuin muissakin maakunnissa, niin on tämä kannabisia ja sitten nuuskan käyttö on haasteellista. Ja sitten myös me liikutaan varsinkin aikuiset työikäiset, niin liikutaan aika vähän, onneksi se nuorempi polvi on. Sitten liikunnan löytänyt itselleen. Tosin sitten on myös sitten osa, osa kouluikäisistä, teineistä on sitä, että, että aika paljon sitä Suomen käyttöä on ja, ja liikunta on jäänyt paljon vähemmälle kuin nuorempana. Meidän väestön terveydentilanne on yleensä lähellä maan keskitasoa kuitenkin, ja, ja se ominaispiirre niin kuin elintapoihin liittyenkin vaikuttavana on, että meillä on melko matalasti koulutettua henkilöstöä tai väestöä siellä. Ja, ja se saattaa sitten vaikuttaa osittain tähän terveydentilaan. Meillä on myös ikääntyneitä keskimääräistä enemmän ja varsinkin Pohjois-Satakun alueella niin ikä, ikäennuste on korkeampi kuin muualla. Sitten mennään tähän kulttuuriin, niin niin kuin tiedätte kaikki, niin sehän on hyvin laaja asia, eli kulttuuri voidaan tavallaan määritellä elämäntapana. Siihen vaikuttaa teot, arvostukset, miten me uskotaan asioita ja miten me opitaan nautintoja omaa sitä arkipäivää. Ja ne tosiaan ne Kulttuuriset piirteet on opittuja, että ne ei ole periytyviä niin kuin perin, perin, perimän mukana tuovat sairaudet. Ja, silloin kun valmistelemaita esitystäkin, niin mä mietin, että tämä on todella laaja aihe, mutta sen takia mä nyt haluan tuoda näitä esille, mitä mä, minä mä näen sen kulttuurin koostuvan, eli tosiaan siellä on ajatteluta, ajattelutapaa ja toimintatapoja, ja ne elintavatkin, niin tuossa aluksi toin esille, niin ne kuuluu kulttuuriin ja, ja perinteet. Myös sivistys on kulttuuria, Et usein tietysti nähdään vaan tämä taide, taide, taide niin kulttuurimuotoina, mutta niitäkin on paljon erilaisia, niin Kulttuurihyvinvoinnissa sen verran, että, että se on tämmöinen kokemus, on joko yksilöllinen tai yhteisöllisesti koettu. Ja, ja kulttuuri ja hyvinvointi lisää, lisää niin yleistä hyvinvointia. Ja se on tärkeää muistaa, että kulttuurihyvinvoinnissakin puhuttaessa niin keskiössä on ihminen ja hänen merkityksellinen toimintaansa ja taiteen ja kulttuurin parissa. Eli se ihminen on se toimija ja kokija, jolla on sitten niitä kulttuurillisia tarpeita ja oikeuksia. Ja kulttuurihyvinvointiin kuuluu myös hyvä elämänlaatu ja elinikäinen oppiminen. Sitten sitä arvopohjasta jonkun verran, eli, eli tosiaan niin, millä me sitten rakennamme Tulevaisuuden hyvinvointiyhteiskuntaan, niin kuin kaikki nyt tiedetään, että väestö ikääntyy ja syntyvyys laskee. He tuo omat haasteensa aina välillä miettii itsekin, että kuka minua sitten joskus ikäihmisenä hoitaa. Ja kävin keskustelua tuolla kulttuurin parissa tanssilattialla yhden insinöörimiehen kanssa tuossa menneenä kesänä, niin hän oli sitä mieltä, että eihän meitä tarvitse enää hoitajia, kun no, tota, meillä on joku vuotiaana kuollaan, ja siihen mennessä me ollaan niin hyvä kuntoisia, että ei me tarvita enää, tarvita enää hoitajia. No, minä en alkanut tästä aiheesta väittelemään pidempään. Mutta tosiaan niin näitä mahdollisuuksia ja tarpeita meillä lisääntyy nopeammin, kun, kun resurssit ja odotukset kasvaa. Ja lääketiede kehittyy, niin kuten esimerkiksi genomiikka ja, ja sit henkilökohtainen lääketiede, että ne tuovat niin oman haasteensa. Mutta sitten tutkimusnäyttöä kuitenkin kertyy hitaasti ja, ja me pitää saada sitä nopeasti otettua käyttöön, niin tämäkin vaikuttaa tähän näkökulmaa. Meidän sätäkunnassa niin meillähän on tota, maakuntauudistuksen jälkeenkin kokoontunut hyteverkosto ja, hy ja hyteyhteyshenkilöverkosto yhteyshenkilöverkosto ja, ja kulttuurisarallakin niin on tärkeä näkökulma se yhteistyö, mitä tuossa aamupäivän aikanakin on korostettu. Eli meillä on kunnat ja kunnissa olevat eri hallintokunnat, kulttuurillisesti pitäisi tehdä sitä yhteistyötä. Järjestöt on todella tärkeä, tärkeässä roolissa kulttuurin näkökulmasta ja seurakunnatkin sekä yksityinen sektori. Ja kyllä ihan on myös Kelalla ja te poliisilla ja metsähallituksella ja niiden yrityksillä niin on vahva vaikutus äh, kulttuurin näkökulmasta. kunnassa on. Äh, muutamia toimintamalleja kulttuurisaralla, jossa, jossa kulttuuri näkökulmasta on oivallettu, että millä tuodaan sitä hyvinvointia väestöosalle. Eli meillä on luotu tämmöinen nuorisoharrastepassi, jossa a, alkuun se oli vain yläkoululaisille, 7-, 8-, 9-luokkalaisille. Ne oli nimetty Pori, Pori, niin kuin se on Porissa, se on tämä mahdollisuus niin porilaisittain ja, ja siihen liittyy tiettyjä vapaa-ajan harrastuksia tai, tai on, ja toi toimintoja, eli siellä on uintia, keilausta, elokuvaa, porilinjojen matkoja muutama, ja kaikki tämä on nyt apissa siellä heillä, eli sähköisessä muodossa, puhelimessa ja saatavilla ja he voi käyttää sitten. Sitten tässä on, nyt se on myös alakoululaisilla, 5-6 on uintikertoja muutamia kertoja. Et, et mun mielestä, mä en nyt muistan sitä määrää, mikä oli alakoululaisilla, mutta ainakin 7 luokkalaisilla oli tuossa pari vuotta sitten, niin 43 kertaa ilmasta uintikertaa. Ja se on ollut hieno mahdollisuus. Sitten Siinä on myös se hieno puoli, että siinä voidaan huomioida myös perheen taloudellinen tilanne, eli sellaisille oppilaille, joilla ei ole mahdollisuutta harrastaa muuten, niin tämän kautta sitten sivistyspuolelta voidaan lisätä niitä harrastekertoja niin, että ei se tule muille tiedoksi. Sitten on tätä kulttuurikaveritoimintaa. Se on mahdollisuus ikäihmisille muun muassa Raumalla ja Eurajoella. Ja sitten niin kun tuossa aikaisemminkin kerroin, niin tosiaan se järjestötoiminnan vahva rooli on niin yleisesti ottaen, niin se on, on tärkeä kulttuuripalvelujen välillisenä tuottajana. Tiedätte varmaan, itsekin ehkä kuulutte potilasjärjestöön tai muuhun, niin, niin on paljon näitä kulttuurimatkoja, kun järjestää niin, niin välillisesti tuodaan sillä tavalla hyvinvointia sitten jäsenistölle. Ja se on, meillä on järjestöjen luvattu maakunta tavallaan, että meillä on todella hyvin, hyvin tota järjestöt yleensäkin järjestäytyneet satakunnassa ja, ja tässä meillä oli maakuntauudistuksessa hyvin vahvasti mukana järjestöt ja, ja on edelleen, että meillä on hyvin Tota, nyt on järjestö- ja neuvottelukunta muodostettu, ja sitten meillä on alue, alueelliset toiminnot neljällä eri alueella alueellisesti, niin, niin meillä on vielä sitäkin kautta sitten se toiminta niin kuin vahvistuu. Sitten satakunnassa on yleensäkin hyvinvointikulttuuri edellä mennä, eli meillä on näitä tapahtumia. Sitten meillä on ilmaisia museokäynteihin mahdollisuus tapahtumissa, mä nyt tähän laitoin vaan, että varmaan monelle on tuttujakin, mutta jos olette kauempaa, niin meillä on Huittisten hullua yötä ja Pitsiviikkoa Raumalla, se on varmaan aika tunnettu. Sitten on Hörhiäiset, Kankaan päässä ja Karviapäivää. Karviahan on meidän pohjoisin kunta, lähinnä jo Etelä-Pohjanmaata. Meripäivä Merikarvialla ja eurojoen markkinat. Ja sitten Poriats on jo yli 50 vuoden aikana tuottanut kulttuuripalveluita sekä asukkaille että vieraille. Ja Lastenjatsit on myös hieno tapahtuma, joka sitten on 15 vuoden aikana tuottanut lapsiperheille iloa. Ja, ja il, se on aivan ilmainen tapahtuma. Kaikki ne konsertit on ilmaisia. Ja se on, ainakin silloin alkuvuosina niin huomasin, että varmaan niin kuin eniten öö, Ehkä Porin ulkopuolelta sinne tuli ihmisiä, mutta nyt varmaan viime vuosia aikana on sitten jo porilaisetkin jo löytäneet sen tapahtuman. Eli tarjontaa on satakunnassakin, niin kuin muissakin maakunnissa, mutta käyttääkö sitten kaikki mahdollisuuden. Meillä on tosiaan kansalaisopistot, ja meillä on sieltä totta kai maksullisia vaihtoehtoja, mutta on myös ilmaisiluentoja. Ja, ja sitten meillä on ihan tämä niin no, taiteen puolelta, tai musiikkipuolelta, niin meillä on kuoroja, soittokuntia useampia ja on tanssimahdollisuuksia, tanssiseuroja ja, ja tota, näiden museoiden teemapäiviä. Sitten tietysti ihan niinku arvo sinänsä mun mielestä niin on nämä kulttuurimaisemat, mitä Satakunnassa löytyy. Niinku tiedät. Meillä on Unescon maailman perintökohteesta lähtien, niin, niin tota, on hienoja alueita. Hienoja alueita siellä, hyterin mukaan lukien. Eli tervetuloa vaan ensi kesänä satakuntaan. Ja tuosta mä puhuinkin jo tos potilasjärjestöjen kautta tarjottavista tapahtumista. Sitten on tämä liikunta ja urheilu. Jokaisella on jotakin varmaankin, mutta sitten on tietynlaisena haastana tällä hetkellä on se, että jos nuoret, teini-ikäiset, niin kaikki eivät halua kilpaurheilla. Eli pitäisi saada varmaan enemmän vielä tämmöisiä liikuntamahdollisuuksia nuorille ja, ja sitten myös työikäisille, mutta esimerkiksi oma työantajani järjestää ilmaisia liikuntamahdollisuuksia niin tota, työpäivää ja työajan jälkeen omalla ajalla ja, ja niitä on tosiaan jo monta vuotta meillä järjestetty. Sitten tämä näkökulma, eli, eli tota, sitä kulttuuria voi ihan harrastaa luovastikin. Niin toin oman näkökulman tässä, että et se niin kulttuurihyvinvoinnin kosketus omaan tilaan, eli sitä voi tosiaan kuunnella musiikkia tai lukea kirjaa, se on ihan sitä kulttuuriharrastamista. Tai sitä voi sitten yhteisöllisesti harrastaa, yhdessäoloa, mukava harrastuksen Tai sitten osallisuus tulee esille tässä, tapahtuma osallistumisessa, tai silloin voidaan myös osallistaa ihminen siihen tapahtumaan. Ja sitten näihin alkuunkin on Johannan esittämiin TEA-viisareihin liittyen, niin, ja mistä tuo Timo puhui tuossa aamupäivässä. Nyt on ensimmäistä kertaa, tosiaan tänä vuonna kulttuuriteja viisarit öö, ollut analyysissä ja, ja tässä on ihan nyt meidän ensimmäisiä Tuloksia niistä, ja meidän ja Maikki Kantola, joka on ollut tuossa alueellisessa hyvinvointikertomustyössä mukana, niin hän on yh, omana, omana osuuden sitten käynyt läpi sitten läpi näitä, ja mä otin muutaman ö, slaidin näistä lyhyesti, esittelen ne tässä. Eli tosiaan johtamisesta sen verran, että meillä on positiivisia tuloksia, kulttuuriympäristö on hyödynnetty hyvin, hyvin satakunnassa, se keskiarvo oli Suomessa 77, niin meillä on otettu kaavoituksessa maankäytössä huomioon kulttuuriympäristö, niin 82 oli tämä ja Viisaren arvo Sitten on huomioitu myös prosenttiperiaatteen mukaisesti taiteen huomiointi uudisrakentamisessa. Varsinkin on otettu ihan hienosti, että jos keski- Arvo oli tai on ollut Suomessa 64 niissä takunnassa 76. Ja osallisuudesta täällä näette nämä viisarit, ne on tuolla, joilla hentelee tuota vihreää aluetta eli hyvää tulosta ja sitä tosiaan toi yhteistoiminnan vaikuttamistapoja kirjastojen tilojen kautta mitattiin oltiin keskitasolla ja, ja kirjastojen tiloihin liittyvät asiat nousi sitten paremmalle sijalle. Satakunnassa oli 80-72. Eli tosiaan satakunnan yleisten tilojen maksuttomuus yhdistykselle, järjestöille ja asukkaille oli todella korkea. Ja, ja siihen olla niin kuin tavallaan potilasjärjestöjen ja muiden järjestöjenkin niin hyvinvointia kunnat on hyödyntänyt. Eli he ovat antaneet tiloja ilmaiseksi. Että toivottavasti tämä tällä hetkisestä. Kuntatalouden tiukkenevassa tilanteessa ei muutu meillä. Ja sitten toi yleisten kirjastojen tilojen tarjoaminen kansalaistoimintaan toteutui myös paremmin kuin keskimäärin Suomessa. Voimavaroista tässä näette nämä eli siellä oli ne jäi tosiaan alle keskiarvon ja olivat usean yksikön huonommat kuin koko maassa. Ja sitten tuo teattereiden saavutettavuus toteutui tosi hienosti satakunnassa. Ja määristä voimme olla satakunnassa hyvin tyytyväisiä, eli 79 prosenttia käyttää kirjastopalveluita. Ja muita ydintoimintoja sitten, niin tässä on tää kulttuuriryhmät ja ennakkoarviointi, kulttuurikasvatus, niin ne olivat hieman alle jonkun verrankin Suomen keskitasoon. Eli taide parantaa, niin kuin kaikki tiedämme, ja, ja se parantaa myös hoitotuloksia. Eli se parantaa myös sitten yhdessä niin potilaiden ja hoitohenkilöstön kommunikointi, jos asenne vaan on kohdallaan. Et meillä on ikäihmisillä ollut tämmöisiä hankkeita alueella, joissa hoitohenkilöstökin on huomannut, että, että hei, että tämähän on niin hieno juttu. Että alkuun se on tietysti vähän semmoinen arka-aihe, se askartelu. Tai, että tai mennään kahvipöytään samaan aikaan potilaiden kanssa ja tämmöisiä ihan niin kuin yksinkertaisia juttuja. Ja sitten taide myös vähentää fyysisiä, ja psyykkisiä oireita. Eli tässä on esimerkki Parkinsonin tauti, tanssi parantaa ja, ja sitten hengityssairauksissa laulu, laulu parantaa. Ja kivun hallinnasta on monia, monia tutkimuksia, niin kuin tiedätte. Niin niin silloin on myös mahdollisesti lääkkeiden käyttöä vähentää. Taiteella on positiivinen yhteys hyvään koettuun terveyteen ja onnellisuuteen. Eli on tärkeää, että, että tota, voi hyvin ja kulttuurin avulla muun mm. muassa voi voida paremmin. Että on tärkeää, että et unohda itseänne ja läheisiänne ja kysytte, että miten menee ja miten jaksat, mitä sulle kuuluu tänään. Eli vielä toistona eli kulttuurin hyvinvoinnin näkökulmasta keskiössä on ihminen ja vapaus valita kulttuurialueita, että joka tunnistaa omaksi, joista nauttii. Eli se autourheilukin on, on kulttuuria ja kirjoitin tuossa edelliskesänä hyvinvointikulttuurista mielipidepalstalle, ja Turun Sanomien joku oli sitten sitä kommentoinut, että, että se kulttuuri on ihan turha juttu. Että että tota, et hän on käy autourheiluharrastajan, niin sitten, no en mä siihen tietenkään vastannut, mutta mut se tosiaan lähtee autourheilusta ja jo yökävelyyn, jos mennään aakkosissa. Että, et tota, se on niinku panostuskulttuuri on panostusta omaa hyvinvointia. se vaikutus on mitattavissa sekä itsensä että yhteiskunnan ja talouden näkökulmasta, johon sitten mennään tuossa seuraavaksi. Eli toivotan teille pirteitä lumisia pakkaspäiviä tästäkin eteenpäin ja hyvää jouluodotusta.